Kas riigiametis töötav ametisik tohib olla volikogu liige? Kas minister peab loobuma ministriks saades ettevõttejuhi kohast? Kas ametisik tohib loengute ja koolituste eest tasu võtta? Selles loengus räägime, mis asi on kõrvaltegevus ja mis ametikohtade ühitamatus. Vaatame, kas kõrvaltegevuseks tuleb luba küsida ja millal võib kõrvaltegevust keelata. Anname mõned mõtted, kuidas ja millisel juhul tuleb kõrvaltegevusest teavitada. Kõrvaltegevus tähendab ametisiku tegutsemist mõnel teisel kohal lisaks oma põhitöökohale. See võib toimuda mitmesvormis, näiteks lepingualuse, valitaval ametikohal, ettevõtte või vabahenduse juhatuses olles ja muu selline. Kõrvaltegevus on üldjuhul lubatud, aga teatud juhtudel võib seda keelata ning mõnel juhul näeb seadusete ametikohtade ühitamatuse. Ametikohtade ühitamatus tähendab seda, et kaks ametikohta ei sobi korraga täitmiseks. See võib tuleneda näiteks võimude lahususe põhimõttest. Kohtuvõimuesindaja ei tohi samal ajal töötada seadusandlikku võimuesindajane ja vallavallikogu liige ei tohi töötada sama valla vallavanemana. Ametikohtade ühitamatus on seaduses tulenev keeld, töötada teatud ametikohtadel paraleelselt. Kõrvaltegevus on avaliku teenistuse seaduse alusel absoluutsena, ehk seaduses tuleneval juhul keelatud ametnikele kahel tingimusel. Esiteks, kui ta teeb iseenda enda või endaga seotud isiku üle järelevalvet. Teiseks, kui kõrvaltegevus kuulub tema põhiülesannete hulka, ehk kui põhiülesandet kattuvad kõrvaltegevusega. Näiteks ei tohiks ministeriumi riigihangete osakonna nõunik anda tasulisi koolitusi riigihangete korraldamise teemal, kui üksuse ja nõuniku ülesandeks on riigihangete alase nõu andmine. See ei tähenda, et tasuliste loengute andmine on ametisikutel täiesti keelatud. Kui konsultatsioon on ametisiku tööülesanne ametjuhendi või lepingujärgi, siis ei tohiks loenguandmise eest lisatasu võtta. Kui aga loeng nõuab eraldi põhjaliku ettevalmistamist, kuuleskonnaks on väga spetsiifiline seltskond või avada tuleb ka muid tausteadmisi, siis võib tasuvõtmine olla põhjendatud. Lubatud on võtta tasu akadeemiliste loengute eest, mida üldjuhul ei saa pidada ametisiku põhitööks. Kui ametnik on saanud koolituse eest lepingu aluselt tasu, on tegu kõrvaltegevusega avaliku teenistuse seaduse paragraf 60 tähenduses. Lisaks saab kahel juhul keelata kõrvaltegevust kaasutuse juht. Esiteks, kui tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist. Näiteks kui IT-halduri kõrvaltegevus turundusettevõtte IT-konsultandina hakkab nõudma liiga palju aega tema põhitööst, on põhjust kõrvaltegevust piirata või keelata. Teiseks, kui kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise. Näiteks, kui valla ametisik pakub õigusbüro kaudu juriidilist nõustamist vallavalitsuse ja eraisiku kohtuvaidluses või kui kõrge ametisik tegutseb konsultatsiooniettevõttes, mille peamisi ülesandeid on lobitegevus või kui ametisik soovitab oma põhitöökohal just selle ettevõtte tooteid, kelle juures ta kõrvaltegevusega ametis on. Tähelepanelik kuulaja pani tähele, et keelud tulenevad avaliku teenistuse seadusest, mis laieneb vaid ametnikele. Aga asutuse juht võib ka töötajatele samad või sarnased reeglid töölepinguga kokkulepida. Nagu öeldud, on ametnikel kohustus kõrvaltegevuses teada anda. Kõrvaltegevuseks ei pea luba küsima. Teavitada tuleb kirjalikult. Millest tuleks teada anda? Teatada tuleks töömahust ja laadist. See tähendab, et tööandja võiks teada, kui palju aega kõrvaltegevusele kulub, näiteks lepingu algus ja lõpp, millega tegeletakse, näiteks millise tööande juures, millises vormis ja milline töö. Näiteks tuleks teavitada, kui ametnik töötab eksperdina rahvusvahelises projektis, on palgaline treener huviringis, on poligogu liige, tegutseb vabahenduse juhatuses, tegeleb ettevõtlusega ja nii edasi. Teatada pole vaja aga sellest, kui ametnik kirjutab vahel väljaandes avaldamiseks eriala või muid artikleid. Luuletusi, loob laule või kujutavad kunsti, leiutab või disainib, esineb muusikuna või näite truppis. Kui aga tegu on regulaarse ja tulutoova tegevusega, tuleks sellest siiski tead anda. Sama lugu on korteri välja Kui selle majanduslik tähendus on ametnikule marginaalne, pole vaja teatada, muidu aga küll. Lõpetuseks ka ametikoha ühitamatusest. Kui üldjuhul võib ametisik olla volikogu liige, siis mõnel juhul on see seadusega keelatud. Näiteks ei tohi ministrit tegutseda valitaval või nimetataval ametikohal ega töölepingu alusel. Neil on lubatud ainult teaduslik ja pedagoogiline töö. Lisaks võivad nad tegutseda ettevõttena ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Seega ei pea minister loobuma ettevõtte juhikohast, küll aga ei saada olla volikogu liige. Varem ei tohtinud riigikogu liikmed kuuluda kohaliku volikogusse ent alates 2017. aastast võivad. Samas ei tohi riigikogu liige töötada üheski teises riigiametis.